قبل بدايه المقطع ندعوكم للاشتراك الاشتراك في قناتنا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لتتوصلوا بجديدنا اهلا ومرحبا بكم في قناه اشياء تحتاج معرفتها اكتشافات علميه جديده عجيبه تكشف حقيقه اللون الاصلي للبشري وسر انقسام البشر الى بيض وسود لماذا يوجد بشر بيض وبشر سود هل تعرف ما هو اللون الأصلي للبشر وكيف تطور البشر إلى وجود ألوان مختلفة فيه؟ هل تعرف كيف اكتشف العلماء سر لون البشرة ومدى علاقته بالخارضة الجينية أو بالمناخ أو بالسلوك الإنسان؟ وهل تعرف ما هو عدد السود في الكرة الأرضية؟ تابع معنا هذا الفيديو إلى نهايته لتعرف ما هي الاكتشافات العلمية الجديدة والعجيبة التي اكتشفت في هذا الصدد استطاع فريق من العلماء التعرف على الجينات المسؤولة عن الوان بشرة الانسان المختلفة بين الافارقة والاوروبيين والآسيويين مؤكدين ان الاصل هو اللون الداكن أي لون الأدمة التي هي لون شدنا آدم عليه السلام حيث كشفت الدراسة أن هناك ثمانية متغيرات وراثية في أربع مناطق من الجينيوم البشري وهو مجموعة كاملة من المعلومات الوراثية للإنسان الموجودة في تسلسل الحمض النووي وجاء في الدراسة التي اجراها باحثون من المعهد الوطني لبحوث الجينوم البشري في ميريلاند ان البشر من جميع انحاء العالم يتقاسمون هذه الجينات التي كانت موجوده حتى لدى اسلافنا القدامى قبل 900000 سنه على الاقل نقلا عن جيلي ميل ويحمل كل البشر الجينات المسؤوله عن تسبق البشره عن طريق انتاج ماده الميلانين كما يحملون المادة المسؤوله عن تفتح البشره لكن عوامل وراثية هي المسؤولة عن تنشيط تفتيحها وتلعب العوامل المناخية الدورة الأبرز في تنشيط تفتيح البشرة حيث تبين أن هناك علاقة مباشرة بين التوزيع الجغرافي للإشعة فوق البنفسجية والتوزيع الطبيعي لتصبغ الجلد فالمناطق المناطق التي تتلقى كميات أكبر من الإشعة فوق البنفسجية تقع أقرب إلى خط الاستواء، وهذه تميل إلى أن يكون سكانها ذو بشرة غامقة وكلما ابتعدت المناطق عن خط الاستواء، كلما زاد تفتح البشرة وتؤكد الدراسات أن كل البشر المعاصرين لديهم سلف مشترك بسبب تطور نظام معيشتهم منذ حوالي 200000 سنة في افريقيا حيث تظهر المقارنات بين جينات تصبغ الجلد المعروفة في شامبانزي وذوي البشرة الداكنة الحديثين ان البشرة الداكنة تطورت جنبا الى جنب مع فقدان شعر الجسم قبل حوالي مليون و الف سنة وما وقع نتيجة طبيعية لتطور الإنسان وزاراته المتكررة باتجاه المناطق الأكثر بردة و تغير نمط معيشته فكلما كانت المنطقه ابرد كانت البشره افتح ومع أن أصل تواجد السود في العالم هو إفريقيا التي يوجد بها الآن نحو 890 مليون من السود، فإنه يوجد خارج إفريقيا 100 مليون أسود في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية و10 ملايين في آسيا و15 مليون في أوروبا، وجدت فيها أساسا بسبب الهجرات بينما ينقسم باقي سكان العالم بين البشرة البيضاء والبشرة ملونة